تست تست ديس مايك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مشاعمل لكم فيديو جديد من لعبه روبلوكس طبعا اسف اسف اسف, آسف جدا على القطعه لانه هذا الايام زي ما تعرفوا عندنا اختبارات والحمد لله باقي يومين وتنتهي الاخ... وتنتهي الاختبارات تجد عندنا اجازه فزي ما انتم شايفين العنوان انه انا هذا الماب مره احبه واعرفه ماب يحاكي الحياه يعني هاكي الحياة تقدر تتوظف فيه حرامي تقدر تتوظف فيه شرطي تقدر تتوظف فيه اللي تبغاه وما شاء الله هذا ماب ما أنا مرة أحبه آه فهذا بيكون أول مقطع لي في هذا الماب آه هذا الماب في أشياء متعمقة مرة كثير أقدر اتوظف شرطي وأقدر أبقى حرامي المهم عشان الأكشن معاكم يعني بنبقى حرامي لأول يوم وأول مقطع نصوره من يعني هذا الماب، معليش إذا كانت مقاطع طفش، لأنه هذا اللي أقدر أسويه يعني صراحة، فطبعاً هذا الماب أنا عندي هذا السيارة كومارو اشتريتها بشيء وأربعين الحين بعطيكم أساسيات الماب، آه هذا الماب زي ما قلت لكم محاكة للحياة، زي ما أنتم شايفين كيف السواقة وكيف السيارات، هذه سيارتي يعني أنا معدل عليها باللون وبلون ال... تخيلوا تخيلوا إنه لون الجنوط الحلو بستة آلاف دولار، هذا بس عشان أغير لون الجنوط. المهم طبعا أنا بشرح لكم الأشياء اللي في الانفنتوري عندي الدريل إنتوا توقع الواحد أول ما يدخل الماب إذا كان جديد يكون معاه بس اللي هو الكول فون الجوال أيوا اه فزي ما كنت بقول لكم الواحد أتوقع أول ما يدخل الماب بس بيكون معاه الكول فون اللي هو الجوال، طبعا هذا صفحات الجوال تقدر تطلب تاكسي أو ليموزين. تقدر تطلب الاميرجنسي سيرفيس الاميرجنسي سيرفيس هذي تخش عليها هنا الفاير مدري ايش هذا اذا كان في حريق في بيت او اذا سيارتك احترقت اضغط على الاحمر هذا تسوي سمبت كول يجيهم كول على الام دي تي الام دي تي جهاز عند كل واحد يشتغل غير الحرامية يبين كل المكالمات اللي تجيكم المهم اول ما تركب السيارة هنا زي ما إذا شايفين المكان اللي أنا حاط فيه الماوس هذا هي حق السيارة اللي تحته هي الحقي هي السيارة هذا كل ما تصدم كل ما ينقص أول ما تشتري السيارة يكون فل طيب إنتوا ممكن تسألوا كيف أكمل هي السيارة أنا أقول لكم إذا تبى تكمل هيل السيارة أنا طبعا حافظ أماكن كل الماب بحافظ فما يحتاج خريطة لكن الواحد إذا كان جديد يفتح الخريطة أتجي هذه شو توجلز اختيار اللاند ماركس، بيلا- بي... لما بزوم يزوم طبعا اللي في النص حق الفارة هذا يس... يلاقي هاردوير ستور، هذه الاشياء كلها، احنا ايش نبغى عشان ن... نفلل اللي هي السيارة؟ نجي عند حاجة اسمها موتشوب، تأشر على الموتشوب تضغط كليك يمين، كذا يكون تأشر الموتشوب، طيب تروح للموتشوب. اه فين التاشيره بين لك كذا تروح للموتشوب طبعا هذه اشارات لما تقطع تصورك الكاميرا كان عادي ما يعطيك مخالفه الا اذا جاء عسكري عسكري يقدر يعطيك مخالفه المهم طبعا هذا الموتشوب شوف كيف هذا الموتشوب اللي هو حق تصليح سياره انا سيارتي الحين هي لها مره قليل اول ما بدخل بعدين هذا ترى يجيني راتب ما ادري كل كم اول ما ادخل الموتشوب يدخلني هذا المكان اذا كانت سيارتك هي لها لو نقص نقطه عن الفل يجيب لك ريبير كار وتحت يجيب لك السعر عشان اسوي ريبير للكار حقي آه، ايش بنا قلبت انجليزي عشان اسوي تصليح للكار للسياره آه، 654 دولار حلو هذه كلها خيارات هذا عشان تخي... تغير اللون السياره حقك كذا وهذا عشان تغير الجنود شوفوا إذا حطيتها بغير هذا الجنط يقول لي 9000 لكن أنا هذا الأسود تغيرته ب 6000 شايفين المهم وهذول الاثنين صراحة ما أعرفهم أتوقع هذه الحروف اللي في اللوحات وهذه صراحة ايوه الشكل حق اللوحة صح طيب كذا نكون انتهينا من الموتشوب نطلع من الموتشوب زي ما أنتم سامعين في انذار ايش هذا الانذار يا محمد؟ هذا الانذار واحد قاعد يسرق بنك. في بنك تقدر تسرقوه ايوه مره يكسبك فلوس لما تسرقه لكن ما اعرف الالية. اول ما تموت وانت جوا البنك اتوقع تروح كل الفلوس اللي اخذتها من نفس البنك. الحين اوريكم شكل البنك. هذا البنك شايفين؟ إن شاء الله الحلقة الجاية نسرق البنك طيب هذه الحلقة بس بعلمكم الأساسيات في الماب عشان بعدين لما ألعب تكونوا فهميني وهذا المحط طبعا كيف تعرف البنزين؟ هذا المؤشر العداد كان سيارة سيارة حقيقية هذا العداد إذا كان نازل على E إيه، تيجي هنا تضغط E إيه، تبغط ضغط هنا ضغط الين ما يعبي هذا الخط. بعدين كذا تقول ضاغط يعبي يعبي لما عبى هذا الخط تسوي برشيه هذي. خلاص كذا تكون عبت بنزين لكن انا ما عبالي فل لاني ما ضغطت لي الفل. طيب. ايش آه ناقصنا كمان؟ وهنا هنا في الخريطة بنك اسمه هذا. طيب نروح للكلام الدب جن أسل... محل الاسلحه هذا الجان ستور منبع المجرمين تكون معاك فلوس تروح للجان ستور اتوقع اللي يعرف انجليزي على طول شي يعني محل الاسلحه زي ما قلنا تيجي عند لا ليبرتي جانز انامو تخش هنا تضغط اي هتفتح لك هذه الصفحه حتيجي عند آه شوف انا اقول لكم احسن سلاح الاي كي اتوقع انا يعني لاني مشتري يقول لي خلاص هنا أوند فلما اضغط اسوي اكويب على طول لكن انت بيصير لك زي هذا اذا انت كنت لسه مطفر تشتري هذا البستل تجي كذا تشتري من هنا بعد ما تشتري السلاح اللي تبغاه يكون خلاص هو سوى اكويب تيجي عند هذه الخيار تروح تشتري الأمو بوكس عشان إذا خلص شوف دحين أطلع لكم السلاح الأي كي فورتي سفن، إذا خلص الرصاص اللي تحت على اليمين، إذا خلص كله على طول تحط الأمو بوكس تضغط كذا أي مكان يسألك يقولك متأكد إنك تبى تعبي الأمو على الأي إذا كان رصاصك خلص سوي له أكسف لكن أنا عشان رصاصي فل لا، طيب كذا يكون اشترينا السلاح أح من سيارتي؟ طيب اذا صار لك الحركة اللي صارت معايا تضغط اللي هو الاسك او الاي اي اس سي في الكيبورد تضغطه تسوي ريست يبين لك هنا الريسبون، كذا لما سوت ريسبون تيجي هنا طبيعي ترسبين سيارة، انا عندك ها ترسبينها. وتكمل مسيرتك. فدحين احنا اشترينا اسلحة، في بعض الناس اللي معاهم اسلحة تقدر تطلق عليهم، الشرطة كلهم يكون معاهم اسلحة، فأي عسكري تشوفه تقدر توقفه وترشه. <hesitation> آه وإذا كنت خالف لا لا يعني إذا كنت مسوي حاجة مخالفة لا تستجنب إنه الشرطة يلحقوك، يلحقوك وأنت تحاول تضيعهم، بعدين لما تسرق شيء أو تقتل واحد جيك هنا نجوم، نفس نظام جراند. تجيك هنا نجوم نجوم المطل... الإنسان المطلوب هذا عسكري متخفي شايفين كيف ماكومورا اتوقع هذول اثنين طاعين في أم السالفة اللي هنا أنا هنزل حطلهم الكام وووو. امي امي امي حلو لو اراح. طبعا لما نط الواحد ينزل منه فلوس باخذها فلوس بسيطه يعني يا عيني يا عيني يا عيني ذبحنا الاثنين حلو لا سيارتي محترقه سيارتي محترقه الورطه الورطه الورطه الورطه الحين عشان رسبن سيارتي لازم ارجع لل رسبون زي ما انتم شايفين الوونتيد ليفل اللي هي النجوم نجمه ونص اذا جاء عسكري ومسك الكلب شيء يقدر يسجنني اذا كان عندك الوونتد أما وونتد ليفل عندي دقيقه ونص. دقيقة الوونتد الليفل عندي نجمه ونص وفي هنا خيار مره حلو ضافوه مع التحديث الجديد تضغط يفتح لك اوبو هذه هذا طبعا صفحة زي ما انتم شايفين هنا ما فيه. تقدر تسوي عصابتك المخصصة وتدعو الناس فيها شوفوا هذه العصابة بارغير ما شاء الله هو لما يسوي العصابة آه يقدر يدخل فيها مع أخوياه كل ما يسرق حاجة أو يقتل واحد يأخذ منه الفلوس ينحسب هنا عنده هذا ما شاء الله العصابة حقه مجمعين أربعين ألف سيبوكم منه آه طبعا آه ممكن هذا الفيديو يكون قصير وبسيط انا بس حاب اعلمكم انه انا ما بقول برجع اكيد ممكن ارجع لانه صراحه بعض بعض الاوقات مره ما يكون لي نفس اصور ولا منتج الحين ما ادري ليه نفسي انفتحت اني اصور ومنتج فبس بكذا يكون وصلنا لتفيديو لا تنسوا الاشتراك بس أبقلكم في نقطة جدا جدا جدا مهمة إذا تبغوا جزء ثاني من هذه السلسلة ادعمونا بزر اللايك والاشتراك وانشروا المقطع كذا سوي مشاركة ارسلوا في أي جروب عندك في الوتاب آه فبس إن شاء الله الحلقة الجاية بنتطرق للإجرام بندخل بنسرق بنوك بنسرق محل مجوهرات كذا كل صنات فيديو لايك اشتراك كما قال محمد يا قناة الاسطوره بيس